تد شغال شغال حد يشوف حقي لا آه لسه <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله نلعب الحرب للزيوت ورجعنا لكم تاني بذكرى محببه ب 60 نيله احمد البرنس. طب خبيط شكلها. <تصفيق> احمد البرنس غني عن التعريف اساسا الناس كلها حتى الناس اللي تحت الارض واللي فوق الارض عارفاه. والاخ اسماعيل. لا احمد ابو جمعه. احمد ابو جمعه. ماشي يا عم بنغير زيت العربيه اللي هو راكبها اهوت وفلاتر ودلوقتي هنوريكم ازاي نفك الحشوه بتاعه الجاز بتاع العربية دي ماكس. يجب أن يكون بأسفل واليدي واليدي طيب صاحبه يا عبابي هذي انا صار صور لعنزززز اهو صامي حاجة لنا اتحرر لحظ مليانة طيب دي بقى البتاع الحساس دي ما بيديش لك حاجة لانه على على تحت. من تحته شفت يا عام واحد بس عبوبي ماشي عبوبي <تصفيق> أه. أه. أه. ده ده لسه يعتبر مش ولا يعني ايه ها ما لا غرق. بس بس هو بصوا من اللي بقى ها هو بصوا بقى بالسرعه ما اعرفش هو نعمل مع فانت أه؟ بقى هو كام بقى لا لا خلاص يبقى انت بقى وارب بس اهو كده نزله والله طب صعب انا على قلت لك من الاول انت عاوز تصوير انت عايزك تبقى في ألم قلم بس مباشر مباشر خلوا تركزوا قلم بس مباشر بالصلاه على النبي فا يعني سيلفت يا عيال اه على انت حاجه يبقى مع باشا ايه تقعد تهزر كده وكده اول حاجه بقول لكم كل سنه, سنة. وانتم طيبين و عليكم بصور بصور كل سنه تبقى طيبين باذن الله وسعيد عليكم و... هو كده بالظبط صور يا سعيد ان المحل من ستة. ستة. <تصفيق> الجبنين نلف لفه كده وتعالى ايه التصوير بتاع خد أوه. ركب البتاع اه بيركب لها جر هذا كباب ده هذا كباب ده كباب ده مرحبا انا يا خلاص فاطمه خلاص خلاص ولكن مطرملها ايه يا خلاص يا عم هتصبر خلاص يا ما تصبر ما مش مبطل قام حابب يا بصوت قوي مفيش يا اما كان الصوت اه امال يا عم انت ابوياك وعدت صاحب صدق هات الحشو يا ولدي لا مش هات حشو ايه طرمه ابو وازه حساس خالص هي انا مش نشتري هي حشوة اهي ب 30 جنيه وبتركب غيران ثلاثة وتترم ولا غسيل ولا تعرف في نفسك ولا تعمل اي اهي ما غاليه ب الف جنيه ولا حاجه يعني وتلاقي الواحد يمسك بتاع البنزين ويغسل لك ويقول لك يا سلام م. انا بعمل لك اللي محدش بيتعمل طب ما تشيل له الحشوه وارمي وركب واحده جديده الاسم اللي هو بس الحاجة شوية اصلية يا عم دي حاجة في في السوق غالي وفي الطير دي بتلاتين 30 جنيه زي اي فلتر جازي انت مش بتركبه وثلاث طغيره وتمرح ايه شايلها راميهم بكر جديد وخلاص تمام ما في نفسي بس دي كده تظبط الحساس معايا انت انت عندك الحساس هوش عليك طيب. التانك ده احمد زون لما مروش لما كان جاي عايز بقى وقمة الجاس تفضى اي والله ما احنا مفكين التانك دي في إب. في البدايه احسن صح؟ ما احنا جايين في يومنا هو مفكين التانك لف هو على حسب يفك برضك انا هصور العربيه اللي هناك ديت لف لف وقف مكان انت بتصور معايا بص ايه؟ صحيح صحيح بص يا حسام بسيطه واحد يمسك لك يغسل لك فيها لتر بنزين بحق سعرها بلتر ونص بنزين يدخله في 10 15 جنيه وهي كلها ب 30 جنيه. ثلاث طياره وشي وارمي ثلاث طياره وشيل وارمي وروق دماغك العربيات تبقى معاك 10 على 10 وكل سنه وانتوا طيبين. ايه في الاسعار؟